تحياتي للمشاهدين الاعزاء اوفياء اليوم رحنا في السوق دي السمارة تحياتي لكم جميعا اليوم راه كاين الثمن مشاهدي الاعزاء لان الداخل فيه الشتا الثمن اللي يعني كتكون الشتا في الداخل كيكون الثمن تبارك الله خروف ما كاينش ما تلقاش حوليه كذلك ومثال مواشي قلال الثمن كاين تبارك الله تحياتي للمشاهدين الاعزاء جميعا والمتابعين تحييسي لكم الله يربح ها حيدي الله الله يربح الله يربح خير في <تصفيق> خير. أخير خير. أخير تشاور رامان عندك طابرة خمسين لا ما شحال باقي هنا شحال باقي 50 بارك الله هذه كان اللي كانت جا من مجموعه عليها الزوقه ودابا الف ريال اللي وصلات والده خروف بارك الله ستبارك الله يسلمك خويا صالح قديره مشينا دير كاين هي في البلاد داكشي علاش هنا الله خير بارك الله شدينا سي محمد. ستبارك جمله جمله الله كبار هذا لا زينة تبارك الله الله يسر لا لا غلات السواق <تصفيق> سبحان الله كاين تبارك الله الله الله الله بارك الله فيك. ألف ريال. 50 محمد. 50 لا لا, لا بني استأنم. اش وصل اليوم؟ الله يعلم. على ها؟ الله تخلصوا الله الله يسخر الله الله سبحانه وتعالى الكاميرا 62 بجوج بارك الله شو. شو والدين خروف لا, لا الله على لا لا بصحتك بارك الله بارك الله لايرات كره بالله صح 30 لوحدة. زوينه تبارك. يلا السوق قلنا اليوم الله الله يستر لك سيدي الله يستر لك فعلا مسكين ما الله يستر والديه وبليه يا عمر اهلا صبحنا هذا هذا هذا وهذا. هذا وهذا هذا هذا بحال. هذا هذا هذا الله. هذا الله هذا هذا لا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا ما ما هل سامعين هنا سيدي شحال والله هو 18. 18. 18 18 18 في الراس ها آه. الله زينه 18 ريال للراس <تصفيق> نورمال في 110 هاد ثلاثة ما غليتيش بغيتو بها بغيتها بغيتها انت 110 بارك الله ورا مليح ما يدير بارك الله لا لا زوين زوين از كتخرج فترسيه وا تعرف هذا حرين هذول مليح بارك الله واش هذا عينك لا لا لا عينك لا عينك عينك الله الله يعزك ممي جميل جوه ها. هذي مالكه فيني. لالا الله الله الله جدا. ها ها. 80 عود. الله الله. حبيبي مين؟ حبيبي. بارك الله. الله. <تصفيق> <بقال>. سيد <سمين تصفيق> الفريق. جاك بجاك الله الله الله الله عندها دري كيقول لك 62 في 3 و بارك الله جوجات وجوج واحد واحد الله الله بدين تو أه. كلشي تو كلشي هنا خاصك لا لا يا الله يسر لك السلعه قليله <تصفيق> أعطي آه الله لا لا لا كان مقاسي لي اخويا الحمى لك كل يجب كيبيع تكون مئه مئه درهم كاين كاين كاين